Всім привіт! Мене звати Роман Стелмах, я живу в Лісабоні вже більше восьми років і весь цей час розповідаю про Португалію на цьому каналі. Якщо ви плануєте переїхати до Португалії, зайдіть на мій сайт visportual.com, там вже більше 400 корисних статей для тих, хто планує переїзд сюди. А ще там юрист, бухгалтер і ріелтори майже в усіх регіонах Португалії. Тобто насправді корисно. А в сьогоднішньому відео я познайомлю вас з засновником клубу підприємців Young Business Club Андрієм Остапчуком і керівником Лісабонської філії Ірою Воробйовою. Для тих трьох людей, які будуть дивитись це відео і не будуть знати, хто такий Андрій Остропчук, розкажи, будь ласка, хто ти? Мені подобається е, така філософія «Бути, робити, мати». «Бути, хто я?» е, Я тег-підприємець, е, людина, яка створює IT-продукти. В Ян Business Club зараз основний фокус на IT, на нашому додатку. Це перший продукт. Другий продукт – це Marketplace web 3 який зараз допомагає зв'язатися з лідерами думок в криптоіндустрії. Тому перше – я так підприємець. Друге – я засновник клубу, як людина, яка об'єднує людей, в якої є мрія побудувати клуб в ста містах, збудувати екосистему, де ми будемо приїжджати один до одного і нас в аеропорту будуть зустрічати наші такі ж близькі люди, люди як ти. І будуть чекати, обнімати і будуть казати, що робити, що не робити в цьому місці, що буде нам економити і час, і гроші. І я чоловік, в мене є дружина, яку я дуже сильно люблю. Під час війни ти приїхав в Португалію. Чому вибрав Португалію, а не Іспанію, Італію і інші країни? Було декілька причин, коли вибирав Португалію. Перше, найголовніше люди. Сюди поїхала достатня кількість цікавих інтересних людей, які зробили цікаві веб три проекти. Це перше. Друге, сюди приїхала достатня кількість учасників, більше двадцяти в Португалію. А і третє тут ще не було філії. Коли я їхав сюди, я їхав з думками що наступний клуб будемо ми відкривати в Португалії. Тому це були такі три причини. Кашкаш, вважаю дуже особливим місцем на планеті. Я якусь кількість місць відвідав, як і всі ми. Десь країн 60, в яких я був. Ну, я тобі скажу, так як в Кашкеші, мало де. Тут щось є, ну, тут особлива атмосфера. Навіть місяць був на Балі. Класно, все супер, але небо і земля, Женя каже, коли ми їдемо додому. Дорожень? Дорожень в Кашкасі, так. Я трошки так нормально подорожувала по Європі, пожила в різних містах ще давно, там останні 10 років. І, типу, інтуїція. Але потім вже додалася, знаєш, така логіка. По-перше, говорять англійською. Всі питання я вирішую, виключно англійською. По-друге, знаєш, є такий прикол. Португалія — це Одеса на максималках і Київ на мінімалках. А я ж одеситка і жила останні 7 років в Києві. Тому ну, відгукувалося. По вебу воно, так? Да? Так, да, так. Да. Я знала, хто сюди їде з підприємців, і для мене сюди їхали підприємці, які не думають кордонами, знаєш, які будують бізнеси міжнародні, і багато з них будують бізнеси такі майбутнього. Ти засновник клубу Young Business Club. Клубу вже трошечки більше шести років. Все починалося в Києві. Розкажи, будь ласка, що це за клуб. Це міжнародний клуб підприємців, який на даний момент проводить, організовує зустрічі в 10 містах. Є 10 філіалів, які об'єднують понад 1000 підприємців. У мене, у нас, в команді ЄМІЯ, щоб клуб існував і розвивався в 100 містах по світу і об'єднував 10 тисяч українських бізнесменів і друзів України. Клуби історично, вони пішли з Англії, да? колись це були тільки чоловічі клуби. Це елітарна Private, Private така Members історія. Та? Private Members Club. Це, що таке клуб? Є клуби, є спільноти. Спільноти об'єднують людей по спільним інтересам. Всіх людей. А клуби об'єднують по спільним інтересам і плюс по якимось конкретним результатам. Наприклад, в Лондоні є клуб путешественників, який об'єднує людей, які відвідали якусь кількість країн. Наприклад, да? аналогічно Ян Бізнес-клуб, тобто в нього є ряд критеріїв, які определяє рада клубу, яка затверджує тих людей. Наприклад, є 10 міст, в 10 містах є ради клубу і є керівники клубу. Керівники проводять інтерв'ю з людьми, які хочуть вступити в клуб. А рада клубу — це ті ж учасники, голосують і затверджують когось, хто може бути в клубі, хто не може. Ага, Є... тобто це певна привілеє — бути членом клубу. Дивись, е, дивись, ну, дивись це, як ти вважаєш, да, условно, це просто така, е, це такий наш маленький світ, е, який е, до 150 учасників в одному місці. Ага. Є конкретні Тип... критерії. Бізнесові, да, да. наприклад, які не головні, да, але без яких нікуди. Там, наприклад, оборот. Або е, скільки років ти ведеш бізнес. Два роки бізнесу. Чому оборот? Тому що це говорить про те, що ти можеш створити систему, да, яка працює, так, і твій досвід може бути цінним іншим людям. Це з точки зору бізнесових. Репутаційних — це коли заходиш в Google, ти дивишся інформацію про людини. Що таке репутація? Це набір суб'єктивних думок створює одну об'єктивну. Репутацію. Це люди з хорошою репутацією. Це ми даємо е, раді клубу тобто на підтвердження, на голосування. І це ціннісні, ціннісні критерії. Ну, люба людина скаже, ти хороша? Так, я хороший. Да? Тому є період кандидат, 6 місяців, на протязі якого людина може не словами, а справами підтвердити свої цінності, чи е, з клубом її, чи не з клубом. Mm -hmm. Ви в жовтні зареєстрували філію Young бізнес Club при собі? Ну диви, перша офіційна подія да. була в кінці літа, 31 серпня. Да. Але до цього ми вже збиралися. Ми кожен місяць тими, хто приїхав з різних філій сюди. нас було 15 людей. Київ, Харків, там, Одеса, ще декілька міст. І ми збиралися на… У нас є такий крутий формат пір-то-пір, -пір, коли ми розбираємо бізнес-кейси один одного. І неформально ми вже збиралися так. Потім, вже коли було прийнято рішення, що філія відкривається, 31 серпня перша офіційна зустріч, де Андрій презентував. Відкриття, ну, це дивимо, в нас відкриттям рахується оце, це святкування події, яка була 10 жовтня. Угу. А, а до цього ми, скажімо так, запрошуємо нових учасників, робимо заходи, щоб вони спробували, що таке бізнес клаб. Да? І ну, вже допомагаємо вирішувати якісь бізнесові або там, локальні питання. Тобто це така група людей, така ком'юніті, яке. Підбирає однодумців і, ну, по суті, чужих не пускає туди. Це, типу, як альфа бета в... В університеті Плюща, куди вибирають тільки самих виборних. Ні, ні, ні, ніякому випадку. Це просто це група людей, які постійно розвиваються, які створюють свої бізнеси, які розвивають свої бізнеси, які шукають таких же людей, які... є люди, в яких жага до життя. От, хочеться жити, розвивати. Ми з тобою говоримо, ти кажеш так, зробив для, для українців спортвал. Тепер я хочу зробити для англічан. Потім я хочу це зробити. Це люди, в яких є амбіції, в яких є динаміки, в яких є результати. Є Гарвард Бізнес-Кул. А по, по типу цього є Гарвард Бізнес Клаб на 46-й вулиці, де ми в Нью-Йорку проводимо наші зустрічі Ян Бізнес Клаба. Про що це? Це просто також про бізнесменів, які вчилися, наприклад, в Гарварді і які шукають таких ж Тобто це більше просто по однодумці. тут ключова думка. Це точно не про виборних людей, це не про елітарність. Це знаєш, це минулий вік, це думали, так, це якісь закриті люди сидять, там курять, все, все. Це просто об'єднання людей, які в житті чогось хочуть, які для цього щось роблять, і які допомагають одному швидше прийти до того, куди всі з них йдуть. А найголовніше, які діляться досвідом. От я запитую, як тебе працює, ага, як у тебе відгуки працюють, як все. Ти зробив, можна бути 100 гіпотез, як зробити, але є практика. І твоя практика набагато цінніша, ніж ці 100 гіпотез. І ми об'єднуємося в такі невеликі групи людей, до 150 людей. Чого до 150? Тому що якщо буде в одному місці 500, це буде балаган. Я не буду пам'ятати. І наша задача – побудувати довіру. Глибокі відносини один між одним. Щоб коли ми довіряємо один одному, ми готові відкриватися. Ми готові допомагати один одному. І це буде він-він. Він для тебе, він для мене, він для клубу. Якщо я учасник Лісабонської філії, але, наприклад, я Їду подорожувати або в мене бізнес-зустріч, наприклад, в Варшаві, в Нью-Йорку, в Києві чи в Барселоні, в будь-якому із міст, де є Young Business Club. Я можу написати менеджеру, типу сказати там, Олександр, у мене буде два дні вільних в Варшаві, назнач мені зустріч, щоб я не обідав на одинці. Так? так воно працює, але ти можеш зробити ще краще і використати е, е, наш додаток, і е, відкрити, наприклад, ось двоє я тобі покажу. Тут є там, всі наші учасники, да? ось бачиш, там, учасник з Барселони, це новий учасник. Так. Ти можеш подивитися, написати тут, Варшава, да? угу. е, і тобі показують всіх учасників, 61 учасник в Варшаві. Угу. І або ти сам отак вибереш, або а, є функція бізнес тіндеру, коли технологія розуміє, кого тобі давати, там, тому що ти вписав твої бізнес-інтереси, твої хобі, і типу, ти вже бачиш тих, хто тобі цікавить. І відразу там мечишся з ними. Типу, якщо мені подобається, не знаю, там, їзда на велосипеді, я це записав собі в свій профіль. Так, так, так. І я можу відфільтрувати людей, які так само катають на велику. так? так, так все вірно або інтернет-продажі Амазон. Я можу по Амазону відфільтрувати і провести зустрічі з людьми, які займаються Амазоном Варшаві. Абсолютно вірно. Диви, ось наприклад, мені відразу дає ось там по хобі. Та, яхта, по, по, та, так, я квадроцикли. Тобто, це це до а, мене е, пропозиція з цими учасниками познайомитися. Перше, а друге, ти ж коли їдеш в Варшаву, ти можеш відкрити там івенти, да, які в нас є. А ось в мене Лісабон стоїть, так. ти можеш відкрити Варшаву і подивитися, ага. Ой, диви, на наступний місяць. Family типу, Day пятниця, в п'ятницю буде, кавовий та. фестиваль, сквош, похід сауну, онлайн-зустріч, знайомство. Не ти можеш цяло. долучитись на будь-яку зустріч. На будь-яку зустріч, якщо ти є учасником в Лісабоні, наприклад, okay. ти їдеш туди okay. і так далі. Там Дуже багато. Okay. А що це плюс? 15? Це що? А це учасники, які зареєструвалися. А, тобто ти можеш подивитися, хто там буде, якщо там буде хтось із цікавих, да, то долучиться. Ти ставиш так? кнопочку «Піду». І все. І uh, всі учасники... І зараз всі вони подумають, що ти підеш? Так, да. і будуть мене чекати. А <свісно> бізнес-центр, це про це чи ні? Це про те, щоб мечити підприємців, які цікаві один одному. Ага. Щоб творити ту підприємницьку магію, про яку я говорила. Тому що з книжок ми не дізнаємося, ми не навчимося бізнесу, ми вчимося від бізнесу від людей. Від оточення класного. Фішка додатку в тому, що він в тому числі економить час. Uh -huh. Ти вночі, наприклад, не напишеш бізнес-менеджеру, слухай, от я вирішив, що я їду в Варшаву, і мені треба там познайомитися з кимось. Ти відкриваєш додаток, знайшов цікавих собі, да, і там, відразу замечився з ними, там, домовляєшся про зустріч. До речі, з березня ми робимо таку круту штуку, як можливість скачати любому підприємцю, не тільки учаснику клубу додаток цей, і протестувати його, як ця технологія, технологія працює е, і вже після цього вирішити, чи хоче людина доєднатися до клубу, бути частиною клубу. Да? А, а, а, скоріше за все, вирішить, що буде, тому що це крута технологія. Скільки зараз учасників в клубі? Тисяч. Типу, Тисяча. Так. Окей. Е, і ти сказав 10 філій. Це Європа чи це вся е, Україна? Поєкну. Я знаю, в Україні, в Києві, в інвано франк -Кійську. Київ, Одеса, Дніпро, Харків, Львів, Нью-Йорк, Майами, ага. Лісабон. Відкрили 20 жовтня. Івано-Франківськ відкрили під час війни. Варшава відкрили 1 грудня. Це ті діючі філіали, які зараз відкриті. Лос-Анджелес відкрили 20 січня. Буквально недавно. Зараз... Окей. Україна, Польща, Португалія, США. Так? так. 16 лютого відкриваємо в Барселоні, Іспанія. 27 березня відкриваємо в Берліні. І в квітні відкриваємо на острові Балі, наш перший азіатський філіал в області. Скільки зараз учасників в клубі? Зараз 49 учасників. Мені здається, що вже сьогодні 50. Я ще не питала команду, мені здається, що ще один почав. Коли людина стає учасником, Ну, типу, от, оцей 50-й, це що відбулося в нього, що він зробив? Що він став 50 Ну, по-перше, ну, він захотів, звісно, приєднатися, але якщо говорити по процедурі, то в нас ну, не може людина просто захотіти і там, я приєднуся до клубу, я так. там заплачу членський внесок, да, і я частина клубу. Є певні етапи, по-перше, людина з нами знайомиться і ми з людиною. Це перша зустріч – це зі мною. Я розказую про те, що таке клуб, і питаю про бізнес, і не тільки про бізнес, про життя людини. Да. А щоб якісь такі людяне знайомство було. Другий етап. Ми запрошуємо на зустріч е таку відкриту: це або ланч, або вечеря. Ми міксуємо там один тиждень в Кашкаїші, проводимо один тиждень в Лісабоні, де є цей перше, е перше знайомство, перший дотик з е клубом, бо є е е певна кількість учасників. Зазвичай мінімум два представника ради клубу нашого е е локального клубу, я маю на увазі, і Ну, друзі, кого б ми хотіли запросити до клубу, да, гості. І на цій зустрічі вже е, і Рада клубу ближче знайомиться, і учас, ну, потенційний учасник да, знайомиться ближче. Після цього обидві сторони зазвичай вирішують, е, ми, як клуб, запрошуємо людину, чи трошки більше нам треба часу, наприклад, щоб з нею познайомитися. І так само людина. Тому по-різному, інколи буває там, декілька таких зустрічей, інколи відразу там, бачимо, що все, mm -hmm. меч не є, да, наш, наш да, і запрошуємо. І що от е, в цей день він стає 50-м Чи а, там п'ядесят? Ну далі 8? далі команда зв'язується. Інколи запрошуємо. Е, ну, якщо наш комплаєнс просить додаткові якісь документи, щоб перевірити, чи дійсно там е, підприємець є власником бізнесу, да, якісь можливо там декларацію можемо попросити. Але зазвичай то нам ми самі все перевіряємо, немає необхідності додавати. Е, і, і все, ну якщо так примітивно виставляється рахунок на участь у клубі, е, і людина приєднується. А мамки не попаде сто відсотків сто відсотків бо диви, я як сео я не вибираю я можу скажімо так побачити що це класний е, потенційний учасник і я далі його пропоную для розготу раді клубу а рада клубу це вісім людей учасників які є носіями ДНК клубу які е, е, не перший рік є учасниками це саме ті які сюди переїхали е, і в них класні сильні бізнеси тобто вони е, і Клуб класно знають, і як підприємці круті. Е, і останнє слово по найважливішим питанням в клубі – завжди за ними. Ф. І, звісно, там запрошення нового учасника – це ну максимально важливе питання. Оці, умовно, 50 чоловік, які зараз в Лісабонській філії, можна їх, про них трошки більше розказати? Можна їх якось групувати. Ну, типу, IT-бізнес, фізичний бізнес, ті, хто приїхали, ті, хто тут були. Ну, ще якось розказати більше про них. В нас десь дві третини учасників – це ті, хто приїхав, і третина тих, хто вже тут давно жив, 8 років, 20 років. Якщо говорити про тих, хто тут жив, вони не відразу до нас приєдналися, оскільки, звісно, клуб новий, треба було там придивитися, хто приїхали тут, навели вітру, знаєш. Uh -huh. З локальних підприємців в нас є будівельники, неймовірно сильні компанії, які є лідерами в своїх нішах в Португалії. В нас є ресторатори з прекрасними ресторанами, які, ну, багато людей знають, що таке португальський сервіс. Uh -huh. Ото навіть не стає в порівняння. І є... Люди підприємці, які працюють в Амазон-сфері угу. і живуть тут давно. Ось це категорія тих, хто живе. Ті, хто переїхав різні, як я казала, є і там аутстафінгові компанії, є і ем, компанії, які розроблюють. Брендинг, наприклад, є, які розроблюють веб-три продукти, або е, надають сервіси компаніям, які розроблюють. Декілька компаній є, які працюють з е, обличними сервісами, mm -hmm. е, розробники CRM, ну, дуже різні, дуже різні. Тобто я трошечки тільки зараз назвала, щоб всі okay. ну, 50 не перечисляти. Короче, дуже багато з сфери так? Ну, в 75-80%. Що окрім цього ком'юніті отримає підприємець, вступаючи в клуб? Ті люди, які з першого року в клубі, вони ділять клуб життя своє на до клубу і після клубу. Клуб можна зрівняти, наприклад, зі спортзалом. Якщо ти не будеш ходити в спортзал, то кубики не появляться, і тому подібне. Клуб це для людей – це середа, це інструмент. Дякуючи, кому людина може або дуже сильно змінити своє життя, або не змінити. В залежності від того, користується вона чи не користується. Якщо ми говоримо про конкретні кейси, для чого люди йдуть в клуб? Люди шукають людей. У них малий бізнес, у них середній бізнес, або в них великий бізнес. На будь-якому масштабі люди шукають людей, своїх людей. В першу чергу для душевності, для спілкування. Коли проявляється ця довіра, тоді проявляється вже бізнес. Тоді вже люди звертаються по бізнесу, створюють спільні бізнеси або створюють сім'ї. Якщо говорити про конкретку, наприклад, в Лондоні в 2018 році Андрій Смаль, учасник українського клубу, приїхав, прилетів в Лондон і познайомився з Ромою Цюбою. Так? Вони разом створили ресторан в Лондоні на Кеннері Ворф, який до сих пір працює, який достатньо успішний. Так? Це, наприклад, кейси бізнесу, які створили. Є сім'ї, які створили, дякуючи клубу. Але це як наслідок, тому що спочатку має проявитися ця довіра. Оця душевність, ось цей вайб, а вже як наслідок з'являється все інше. Я желаю в клубі кожному з вас знайти партнера такого, який вас буде підтримувати, навіть е, коли не до кінця вірить в реалізацію цих дій. Які бенефіти отримують учасники? Ну, типу, ти стаєш е, членом клубу, ти маєш доступ до людей, які, як сказав Андрій, е, хочуть щось досягти в житті і роблять mm -hmm. для цього щось. Ти заряджаєшся цим вайбом. Але з точки зору практичних якихось е, е, речей, що отримає людина? Давай почнемо з того, що саме максимально зрозуміло. В бізнес-клубі, звісно, є заходи, там, певна кількість заходів, івентів. Є можливість, звісно, їх відвідувати, є навіть необхідність їх відвідувати, щоб не творкати і щось нове дізнаватися. Є три категорії цих заходів. Перше, це бізнесові такі... Де ти можеш чогось навчитися. Наприклад, у нас є InvestEU Club. Їм керує Максим Яківчук, це наш учасник, який давно знайомий з клубом, і він також в раді клубу. Кожен місяць ми робимо зустрічі на інвестиційні теми. Або Максим проводить, бо він ну, дуже на цьому знається, це його профіль, або запрошуємо спікерів. Це можуть бути зустрічі по податковим питанням, по HR-питанням і так далі. Все, що стосується бізнесу. У нас взагалі в Ян-Бізнес-клаб 22, якщо я не помиляюся, під клуби, маркетинговий, HR і так далі. І в рамках цього робиться зустрічі. Так само Company Visit, який ми робимо, ти був на Бенфіці на Company Visit, ми не тільки пішли погуляти по стадіону, а в нас перші три години з нами ділилися інформацію, яку майже ніхто не знає, да? як вони роблять бізнес. І це так само, ну, можна багато чому повчитися і подумати, як, як в своєму бізнесі робити. Друга категорія зустрічей в нас неформальні. А, і вони так само різні а... Головний такий, щоб кожен місяць в нас так само, це Family Day, оскільки багато учасників приїхали сім, з дітьми сюди, і хочеться, щоб і дітки знайомилися один з одним, спілкувалися, і дружини так само, і чоловіки так само, які не є в клубі. Падл, теніс, серфінг, пейнтбол, нещодавно на свяхах стояли в угу. парах, і це неймовірно тим білдивного штука, бо всі підтримували один одного. І на таких неформальних зустрічах класно так само, ну, ми робимо, там, якщо ми граємо в пінбол. Ми пограли в підбол, а після цього там не знаю чаю або пиво випити. Да? І так само все одно бізнесові якісь справи обговорюються, бо воно ну якось ви після гри ну по іншому спілкуєтеся. І третя категорія зустрічі це ну мої улюблені, це такі можемо сказати брейнштурмові зустрічі. Майстермайнди та піртупіри. Суть в тому, що підприємці, там певна кількість на мастермайдах до 8, на піртупірах до 12, збираються і обговорюють кейси один одного. Наприклад, ти мені кажеш, я хочу зі своїм продуктом виходити на ринок штатів. Я ніколи цього не робив. Я завжди працював на ринку України. Ще один учасник там каже: в мене там два роки працюю сео. Щось зараз цей не так, не розумію що. Можливо, треба вже міняти SEO, знаєш, або можливо щось передоговоритися з ним. Е і так от всі озвучують. І ми в майстермайнді ми там зазвичай 4-5 кейсів встигаємо розбирати в пір ту ми голосуємо і один розбираємо глибоко. Наступним колом після того, як озвучили запити, всі учасники запитують питання. А, типу, наприклад, ти сказав про вихід на ринок Євро... е, США. Я тебе там запитаю, а чого ти вирішив, що там є твоя цільова аудиторія? Да? Uh -huh. Хтось може запитати, а який в тебе ресурс є, там, скільки в тебе бюджету на це? Uh -huh. І так далі. По-перше, нам зрозуміліше, об'ємніше ми розуміємо це питання. По-друге, ти починаєш вже рефлексувати uh -huh. якось. І наступним колом ми ділимося, що б ми зробили на твоєму місці, виходячи зі свого бізнесового досвіду. Да? Е, і потім ти резюмуєш. Є учасники, які ходять, Ходять е, на всі такі зустрічі, бо стільки питань вирішується, е, і багато кажуть що це що так само. їх улюблені, е, максимально улюблені зустрічі. Пір, -пір це вже більше формат, такий схожий на мастер-майнд, але закритий, е, де там група підписує вже NDA, одна і та сама група, що місяці збирається, і вони вже круто один одного знають. І навіть з часом я бачу історії, це вже там, наприклад, в Київській філії, де я була учасником до того, як сюди приїхала, що люди вже там, сумісні проекти роблять, інвестфонди роблять разом. це неймовірно прикольно, коли такий вже рівень довіри, знаєш, що ти робиш проекти разом. Я бачив в тебе в Інстаграмі допис про те, що якщо хтось відчуває в собі сили розвивати клуб в своєму місці, то вони можуть зв'язатися з тобою, і можливо ви відкриєте клуб в якомусь новому місці, в новій країні. Так, так, так. Як це працює? Ну, типу, якби, якби в Лісабоні не було клубу, і я побачив би цей допис, і хотів би розвивати Young Business Club в Лісабоні, що б мені треба було робити? Лісабону повезло, тому що в Лісабоні є ІА яка зараз сидить, нас слухає. Все просто і непросто. На даний момент у нас пропозиції по клубу є від тієї ж Австралії, наприклад, є від Грузії, є чотири пропозиції від Канади, щоб відкривати клуби в цих містах. Зараз під час війни учасники клубу роз'їхалися, і в нас в пріоритеті ті люди, які діючі учасники, які вже декілька років, тому що вони є з ДНК клубу. Клуб — це велика історія, яка насправді тільки починається, навіть незважаючи на те, що нам 6 років, незважаючи на те, що 10 філій. Є велика команда, і клубу як проекту достатньо повезло, тому що у нас достатньо унікальна команда, якої в кожного є свої таланти. І коли людина хоче відкрити клуб, є координатор запуску, який прикріпляється до цієї людини і поетапно ділиться досвідом. Як її відкривати в своєму місці, в своїй філії. Кому цікаво відкрити клуб в своєму місці? Ми ж залишимо якісь мої контакти, так, наприклад. Так, да? так. Пишіть в особисті, будемо спілкуватися ну, за руками і ногами. Тому що і в нас є мрія, на місць. Да? Раніше, пізніше, ми точно знаємо, як це робити. У нас є технологія, як відкривати. Тут найважливіше з ким. Ну і основна ж цільова аудиторія клубу — це українці, правильно? Так. Просто треба мати певну масу українських підприємців в умовній Австралії для того, щоб відкрити. Так, треба мати об'єм українських бізнесменів, треба знати українську, або її вивчити, як мінімум. Але в не, нас нема цілі, щоб було там, 500 учасників тому подібне. Пам'ятаєш, би казав, що є ціль 150, 150. учасників? Але в наступні філіали ми будемо відкривати, де може бути 50 учасників. Так, то це невелике. У нас кількість неважлива. У нас головна якість класних бізнесменів зібрати. Те, чого багато людей не бачить. Наприклад, бізнес-менеджер – це людина частини нашої команди, яка максимально допомагає тобі вирішувати твої бізнес-питання. Це не асистент, да, який тобі, я не знаю, там, саморізустрічі твоєї зробить. Це, зазвичай, та дівчина, да, яка, наприклад, от ти кажеш, хочу вийти на ринок США, вона сяде і знайде тобі підприємців, які виходили на ринок США, які живуть там і роблять бізнес там, юристів, які відкриють тобі там, юридичну особу і так далі. Всі бізнесові питання, які в, в тебе виникають, вона вирішує, допомагає вирішувати. Якщо не знає, вона, звісно, шукає по всім бізнес-менеджерам, які є в інших філіях, питає у всіх SEO. Тобто це прямо ну, її головна робота. Да? І я знаю, що, наприклад, там, наших учасників зараз, хто тут локальні, були запити, що відкрити компанію в Бразилії. Да? Ну, ми знаходили юристів, ми знаходили підприємців, які мають бізнеси там, Поділилися, от там зараз від нашого учасника чекаємо там фідбеку. Як це да є учасник, який е, хотів продавати так само наш учасник там, свої двері. Він є вони неймовірну кількість в Україні продають дверей е, ці між міжкімнатні. Між да. mm -hmm. Ось і він зараз прощупує різні ринки, е, і Британію так само прощупав. Вона стільки контактів і зустрічей йому організувала, що він вже не знав, куди в, в, в календар собі це ставити. Окрім цього, наприклад, я просто не знаю, чи казав про це Андрій, в нас є менторська тема. Це те, чого не очікуєш, але дає тобі такий буст крутий. Кажу, як учасниця, знову ж таки, київської філії, яка через це проходила. Я прийшла, там, не розуміючи, куди мені далі рухатися в бізнесі. І мій бізнес-менеджер мені запропонував, а давай я тебе почну знайомити з підприємцями, які там в 10-20 разів більше тебе роблять е, обороти, ти собі з них вибереш ментора. Е, і я дійсно почала просто так зустрічатися, у нас є формат, ніколи не на одинці, просто каву попити, або, mm -hmm. не знаю, пообідати, повечеряти. У мене ів івент-бізнес е, з бізнесів, які кардинально інші. Я вибрала з там мене було десь 10 зустрічей, 8 чи 10. Коротше, я вибрала дівчинку, в якій оборотом 50 плюс мільйонів. В неї там дуже такий не жіночний бізнес, але ну така маща просто. І ми зустрічалися з нею декілька разів. Вона речі, на які я дивилася, ну знаєш, як завжди, угу. вона просто, мій погляд, там, повернула на 180 градусів. Можна знайти собі ментора, до чого я себе веду, або можна стати ментором для когось. Більш того, команда Янк Бізнес Клабу зараз працює над тим, щоб сформувати е, такий пул менторів е, неймовірних, крутих, з крутими результатами, і які, от я не просто так там сказала 50 плюс, да? 50 плюс мільйонів обороту, які е, ну, вже сто разів довели, що вони круто роблять бізнес е, і яким є що, чим поділитися. І вони певну кількість годин будуть, вже віддають да? на там, менторство, на навчання підприємців. Це так само, знаєш, не видно. Тобі здається, що бізнес-клуб – це івенти, які ти відвідуєш. Там, тусуєш щось, там, подорожуєш. Угу. Ну, ні, це, це зовсім не про це. Те, що ми самі робимо за три роки, з наставниками ми робимо за три місяці. В свій клуб ви відбираєте підприємців з оборотом від 200 тисяч євро в рік. Оборот твоєї компанії, групи компаній, не знаю, особистий якийсь е, статок, Що він формується і який він на сьогодні? Людина – це те, що вона створила, а не те, що вона купила. От, я недавно чув таку фразу – людина – це те, що вона створила. А з точки зору е, там себе, е, якщо ти маєш на увазі, е, як я заробляю гроші, основним джерелом доходу є е, компанії, в які я проінвестував. В якийсь момент, як і всі ми, я задумаюсь про, про диверсифікацію доходів. Я в свій час переглянув 130 компаній. Це було інтерв'ю з власниками компаній. Це малий, середній, великий бізнес. В і, Так. Це все прибуткові компанії. З цих 130 компаній у мене порядка 40 компаній перейшли в інтерв'ю, де я почав говорити, дивитися фінансові розрахунки. І в 11 компаній я проінвестував, де купив міноритарні долі. Наприклад, це 10% в інтернет-магазині Бікмак, мого друга, який міняє телефони. Та, наприклад, iPhone 13, ти приходиш, віддаєш iPhone 13, і він тобі дає iPhone 14, там з невеликою доплатою. Другий, це, наприклад, доля в виробництві в заводі Мано, це виробництво антисептиків. Також учасник клубу це другий проект. Третій це Лямур, це інтернет-магазин косметики. Четвертий – «ОВС» – це, це онлайн-бухгалтерія. П'ятий це магія ранку. Ну, є декілька проєктів, які навіть під час війни зараз стабільно розподіляють дивіденди. Угу. І це є диверсифікація, і це є основним джерелом доходу на даний момент. І звичайно, біткоін. Ти інвестуєш в крипту? Звичайно. Це технологія, без якої я не бачу майбутнього, насправді. Да? Вже нема питання, буде вона не буде. Питання в тому, скільки людей буде нею користуватися. Окрім е щорічного чи щомісячного платежу членства, є якісь е зобов'язання, не знаю, робити якусь річ для учасників? Е -е, диви, саме головне, ну, такого прям формального в нас немає. Але... Що ми завжди просимо? Якщо ти, людина, заходиш і ну, готова віддавати, ділитися своїм досвідом, своєю енергією, там, не знаю, радістю і так далі, тоді магія в клубі буде. До чого я це веду? Що головне головне зобов'язання бути відкритим угу. і віддавати. І реально тоді магія в клубі ну, просто неймовірна. Перед тим, як стати повноцінним, повноцінним членом клубу, ти проходиш певний випробувальний термін. От, треба щось робити протягом цього терміну, для того, щоб стати вже повноцінним членом клубу? Ну, звучить, так здаєш, випробувальний термін, це, скоріш... Можливість для це називається кандидатство півроку. Okay. це можливість для учасника в першу чергу познайомитися з нами максимально близько. Да, відвідати всі наші заходи, спробувати всі штуки. Там з, з менторством познайомитися як бізнес-менеджер працює, користуватися нашим неймовірним додатком, якого ні в кого я, я можу ну. Може, не знаю, але мені здається, що у світі такого аналогу немає. Учасник, в першу чергу, через 6 місяців вирішує, чи хоче він ставати mm -hmm. вже членом. Тому що член клуб, клубу – це вже рік. Да? Там, кожен рік ти там, продовжуєшся. Клуб так само зі своєї сторони там, перші 6 місяців знайомиться з кандидатом. І так само далі запрошує продовжитися. Тому це така, знаєш, історія ну, з двох сторін. У тебе є статус Forbes 30 до 30. Що так. це означає? Як я розумію, цей рейтинг це, — це 30 людей, в яких журнал по певним критеріям бачить щось. Дякуючи цьому, ці люди можуть щось змінити або в країні, або створити щось особливе, щось велике так? Okay. в різних сферах. Тому що це ж абсолютно різні люди. Це творчі, це співаки, це підприємці. Це... Тобто це не найбагатші, це не найуспішніші, не найсимпатичніші. Це як я вважаю okay. цей рейтинг. Да? Але вони не оприлюднюють принцип відбору цих людей, так? В Айфаркці? Так. Щось вони там оприлюднюють, якась технологія є, вони показують, але яка я там не пам'ятаю. Ви кажете, що ви робите Company Visits. Ну, наразі ви робите Company Visits в Португалії. Ну, от ми були в Бенфіці, та, в клубі. Як взаємодіяти з іншими? Ну, я не був в інших... Компанія, але напевно ви ж проводите ці візити регулярно. П'ять місяців працює клуб. Ми робили два компанії візити в хакен компанія, яка займається криптобезпекою. Неймовірно цікава була. По перше, були власники, були топ-менеджери які показали нам, розповіли, там, показали нам в презентаціях середній зсередини, як компанія працює, як вона е, робить свої продукти, як вона розвивається на ринку, там, продає, як, як партнерки робить, як команду наймає. Да? І це ну, такий досвід, угу. що в книжках ти, ну, ну, ти так, можеш так. прочитати, але ти не можеш це взяти і собі і щось реалізовувати. Можеш прочитати про Nike, який створювався 50 років. Те, що не актуально. Ну, або не в секторі. Ну, сто відсотків. І ти можеш ще задати ж питання. От у мене отак, от в компанії. Слухай, а ти типу, там. ви побудували компанію Haken, 120 людей працює. А що б ви зробили на моєму місці? От тут в мене, типу, наприклад, 50 і щось мені некомфортно рости далі. Я не знаю, як це там, робити. Другий компанії візит був в Бенфіку. І ми зараз працюємо над так само там, наступними компані-візитами. Не буду ще говорити, що буде, але так само буде... Буде такого ж самого приблизного да, рівня. Так, рівень. Ну, типу, на, мене в першу чергу, як це все цікавить такі компанії, які працюють ну, на міжнародному ринку. Португалія маленька здається, але тут дуже багато бізнесів, які представлені не тільки в Португалії. Як португальські компанії реагують, коли ви заходите до них з пропозицією провести такий компанії Ти знаєш, ще одна причина, чому я приїхала в Португалію. Португали відкриті, вони допомагають. А, і вони завжди раді. Ось я, наприклад, зустрічалася з топ-менеджментом Казино Шторіл. взагалі без проблем. Давай, да, зустрінемося, кави поп'ємо. Так само було з Бенфікою, так само з Хакен, там українська компанія, так. яка тут, але там і інші переговори, перемовини, які я зараз веду, так само. А, ось і без проблем. Єдине, що вони трошки... Довго оце поки вирішать. І першої да, кави до результату, так? Дуже довго. Але, ну, ми все, знаєш, я, я коли приїхала, це було дуже тяжко для мене. Але це півроку ну, нормально. Ти вже плануєш, як, як локали, коротше, з запасом. З точки зору бізнес-атмосфери тут, в Португалії, що кажуть учасники, які переїхали сюди? Ну, диви, є два типи людей. Деякі е зупиняються, кажуть, це не моє. Тому що в Португалії, створювати фізичний бізнес для португальців, ну, можна приїхати в інші країни, скажімо так, де це зробити. В Португалії, в першу чергу, це для, для людей, яких вже вибудована, як мені здається, система, вже працює бізнес, і які шукають чогось іншого, а не створення розвиток бізнесу в цій країні. Чим особлива філія Ян Бізнес Клаб саме в Лісабоні? Ну, вона дійсно особлива. Я відвідувала різні філії, да? і в кожній філії якийсь свій вайб. Там я їздила на відкриття в Варшави, там свій вайб. В нас, ну по-перше, в нас ті, хто приїхали, давай про, про цю категорію, вони не думають категорією бізнесу локального. Навіть якщо бізнес був тільки в Україні, вони думають на виходи там в ринок Британії, США і так далі. Ну, і Знову ж таки, повторюш, дуже багато ем, підприємців, які не з фізичного бізнесу. Угу. А, є, десь 20% учасників, вони там, з будівництва, з ресторанного бізнесу. Але близько 80% вони або з IT, або з якихось креативних сфер, які дійсно не прив'язані до, до локації. Коли тебе запитують, що таке Young Business Клаб Лісабон, ти що говориш? Я говорю, що це... Зазвичай підприємці середній вік 37 років. Це підприємці м, дуже амбіційні, підприємці, які з класними, цікавими бізнесами, технологічними. І зазвичай то бізнеси не прив'язані до території. Це люди, які люблять максимально комфорт, оскільки в Португалії комфортно, класно жити. Це люди, які просто обожнюють життя. Сюди їдуть ті люди, які люблять, не знаю, серфінг, сонце і так далі. І при цьому люблять працювати. – Працювати багато. Да, – Так, да, реально, наші хлопці і дівчата дуже work багато. – Work smart, award hard. Е, – Ну, тут ближче до smart, знаєш, такого. Я слідкую за історією розвитку Young Business Club і бачив, і бачив раніше, що було дуже багато лідерів думок з Росії. А коли війна почалась, у нас було 1500 учасників. Ми виключили всіх людей, які ведуть бізнес з Росією, всіх людей, в яких є клієнти з Росією. І на третину клуб зменшився до тисячі учасників. І ми закрили дубайські і закрили лондонські філіали на даний момент. Ми їх перезапустимо чуть пізніше. Тому зараз немає людей, які ведуть бізнес з Росією. І немає лідерів думок. Багато хто із моїх знайомих, в тому числі підприємців, е е говорить про те, що як закінчиться війна, вони повернуться в Київ, mm -hmm. там, в Харків, в Одесу. Скоріше за все, учасники клубу так само mm -hmm. розглядають таку можливість. Представляємо, що в 2023-му закінчиться війна перемогою України, будуть інвестиції в відновлення України. Ну, відповідно, Україна просто буде буститись 10 е знаю, 10X в рік. Mm -hmm. І ці учасники просто повертаються в Київ. Що буде з бізнес-клаб плюс Ну, по-перше, я хочу сказати, що я буду дуже рада, якщо закінчиться війна і українці будуть повертатися до України. Настрої різні, і вони міняються у учасників, як і у всіх українців, хто тут живе, вони міняються постійно, кожен місяць, в залежності від того, які події в світі, в Україні. Але з того, що я чую, частина, звісно, повернеться, частина буде жити на дві країни. Тому що ну тут вже трошечки дім, а а там головний дім все одно, ну ти його серця ніяк не виріжеш. Ну типу не буде такої історії, що оці е, дві третини, які зараз складають. Е, ну, основну частину клубу, уїдуть назад в Україну і тут залишаться. Частини точно уїдуть. Я не можу прогнозувати, яка. Так, ну, я... Але ну... Ну, ми до цього готові, по-перше. По-друге, давай відверто. У нас же ж багато філій по... в Україні. І ми і будемо відкривати філії в Україні. І це круто, що людина може спокійно раз і приїхали, і там вже є... Класний клуб, який відкритий працює, або може і там і тут бути. Тому угу. ну питань взагалі немає. Типу учасник умовно Житомирського клубу може бути учасником Лісабонського. Е, ну ти є людина завжди прикріплена до одного клубу, але вона може мігрувати, може повністю перевести в інший клуб, може відвідувати. Наприклад, мої учасники спокійно їздять в Берлін, Барселону, в Нью-Йорк, там Варшаву, і там на протязі місяця спокійно можуть відвідувати всі зустрічі. Е, якщо більше місяця, ми вже просто. Просимо перевести на тот клуб, тому що ну це логічніше, зручніше. Mm -hmm. Тому взагалі тут питань якихось, немає. Ну якщо б там два роки тому назад це було, я б переживала, що ой, божечки, це там щось може не вийде. філію Лісобону треба б, буде там закрити. Ну я маю на увазі, я, я яка б була два роки тому назад, то зараз ми все одно всі плануємо ну, дуже короткими відрізками. І я планую там майбутнє, ну максимум на три місяці, mm -hmm. а далі побачимо.